Viorica Dencil, făcut praf în Parlamentul European, cine rând de premier, poate îi traduce cineva. Premierul Viorica Dencil făcut praf pur sub liniere simplu în Parlamentul European. Aceasta nu încelege mecanismul de cooperare și si verificare, MCV. Chiar dacă a petrecut 9 ani la Bruxelles ca deputat european, sunt acuzele europarlamentarului Cristian Preda. Mai mult, acesta spune că Sorin Grindeanus și Mihai Tudios au fost mult mai buni ca premier decât Dencil. După 9 ani în care a fost deputat european. Dancila nu a inteles nimic din MCV. azi a cerut lui Junther ridicarea acestui mecanism convenit înainte de intrarea în in UE, fiindcă, în urma cu 6 ani, comisia cerea informativă despre stadiul dosarelor unor Pungasi. Ea a aflat abia acum, de la Antena 3. Dar nici cu această ocazie n-a priceput despre ce e vorba. Poate ii traduce cineva, a scris Cristian Preda, pe contul de Facebook. <fie> Europarlamentarul face si o scurta interpretare a deciziei premierului Viorica Dancila. Dancila nu a citit niciodată un raport MCV. Dacă ar fi făcut-o, ar fi văzut ce date conține valoarile și si ce se aștepta de la autoritățile de la București. Danci la face de ras guvernul, adresându-se președintelui comisiei cu tafna si dispreț pentru proceduri. Teleormanean ca e mai rea decât Grinda de a dose la un loc. Iar cei doi nu erau nici ei luminati, a mai scris Preda. Preda s-a refrit sub la audierea sa în fața Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua României. Vrea să fie una public, însă solicitarea sa a fost respinsă. Am scris Cancelariei Ordinelor ce doresc ca audierea mea, din 28 martie, în faca Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua României să fie public. Regulamentele în vigoare o înuduie. Interesul vedit de public pentru dezbaterea despre defimare sublinierea ii libertatea ar justifica, am zis eu, transmiterea online sau TV a procesului. Domnul consilier de Stat Angelescu, care pe subliniere te cancelarea ordinelor. A răspuns nu, precizând ce legea prevede ce, în afara membrilor Consiliului de Onoare sublinierei acuzatului, doar o persoană mai poate participa la audiere, sublinierea anume pre dintele. I-am explicat domnului consilier diferența dintre participare subliniere i acces public, ar eu solicit nu invitarea subliniere fului statului, ci ca oricine dore subliniere te se poate vedea ce acuzăcii mi se aduc subliniere i cum anume mea pre. Nu, nu, nu, a zis domnul consilier, a scris preda pe pagina sa de Facebook. În acest context, europarlamentarul se întreabă dacă este normal să fie judecat de o majoritate psd în spatele usubliniereilor închise? Credeți ce e normal să fie judecat de Firea, Andronescu, Geoan, Veredis, subliniere Teanu etc.? În spatele usubliniereilor închise? E firesc ca Palatul Cotroceni să înduie unei majorit seriste din Consiliul Ordinului Se, subliniere îi fac de cap în incinta presubliniere din CIE. În fond, am primit steaua României, nu steaua PSD, a mai scris Freda. Se pe trecut. Acesta a anuncat ce a fost chemat în fața Consiliului de Onoare al Ordinului Steaua României, distincie pe care a primit-o în 2009, pentru a răspunde unui denunc privind defimarea cerii.